Når du har spilt denne video, så dukker spørsmålet opp hvor skal jeg publisere denne filmen for å gjøre den tilgjengelig for mitt publikum. Og i denne filmen skal vi se på litt forskjellige publiseringstjenester for video og se på fordeler og ulemper med de. Min klare anbefaling er å bruk YouTube. Selv har jeg brukt YouTube siden 2008 og har hatt veldig lite problemer med denne tjenesten. Min erfaring er at YouTube er ofte best på ny teknologi og tar i bruk denne type ting raskest. Noen av dere som lager en YouTube-kanal nå vil oppleve helt å begynne med at det er en tidsbegrensning på videoene dine. Du får en begrensning på 15-20 minuter i forhold til hvor lang video du kan publisere. Etter hvert når du har publisert en del filmer, så forsvinner denne grensa. For mig så tror jeg den forsvant på cirka 20 000 visninger av video, og etter det har jeg kunnet publisere hvor lange videoer jeg bare vil. På YouTube så finner du en innebygget mulighet for å redigere video. Det er enkelt å legge på start- og sluttskjerm hvis det er interessant. Det er enkelt å legge på teksting, og jeg vet ingen program som er bedre enn YouTube i forhold til å redigere automatisk genererte undertekster. Dessuten så er YouTube helt genial i forhold til statistikk. Du får masse spennende statistik i forhold til serdata, i forhold til hvordan brukerne dine bruker dine videoer. Og så er det selvfølgelig slik at det er en veldig all funktion right funksjon for å embedde videoer inn på de nettstedene eller de LMS'ene du ønsker å bruke til å publisere ditt innhold. På YouTube så har du tre publiseringsnivåer. Det første er privat, og da er det bare du som kan se denne videon. Det andre alternativet er ikke oppført. Da er det ikke mulig å søke sig fram til denne videon. Den fungerer da på en måte som at du må ha URLen, men vær klar over at visst en av dine kurstiltakere har url så har den muligheten til å den video videre til en annen person, og den andre personen vil da få tilgang til videon din. Så det siste nivået det er da selvfølgelig offentlig, og alle i verden kan se videoen, og alle kan søke seg fram til videoen din. Hvis du er litt skeptisk mot å dele, så er det sannsynligvis dette valget som er ikke oppført som går i eller. Hvis videoen er privat, så kan du ikke dele den med de andre. På YouTube så er det sånn at du spør om videoen din er barnevennlig eller ikke. O der bommet jeg til å begynne med, det vil si at det er spesifikt innhold for barn med store begrensninger. Så sant det ikke er veldige barnefilmer du har laget, så anbefaler jeg å ikke bruke denne funksjonaliteten, for den gir store begrensninger i forhold til for exempel å kommentarer på video og så videre. Så anbefalingen er å ikke publisere videoene på YouTube kun for barn. Den andre store kommersielle aktøren er Vimeo. Vimeo har også en stor del av videoer av prosentvis på markedet publisert. Mange bruker Vimeo fordi man ønsker å begrense tilgangen til en video. Vimeo har en funksjonalitet der du for eksempel kan legge in ett passord, slik at brukeren må skrive in ett passord før de kan se din video. Tenk derimot på brukeropplevelsen i forhold til hvor vanskelig det er å tilgjengeliggjøre filmene for dine studenter. Vi på Høyskolen i SV har valgt å ikke bruke Vimeo, da det blir et ekstra passord å skrive inn hver gang studentene skal se en video så har du selvfølgelig også andre muligheter til å begrense hvem som kan se videoene på Vimeo. Men da må du over i betalingsversjonen. Og her kan du for eksempel stille in fra et gitt antal IPA-adresser, for exempel IPA-adresser fra Høgskolen i Østfold, de får se videoene, men alle andre IPA-adresser i verden, de får ikke se det. Det kan være sånn at hvis du har assosiering med .no, så i do domene ditt, så kan du få se det og så videre. Så her er det mange muligheter for å gjøre en begrensning i det som de som ser videoene dine. Det er en betalingsløsning hvis du skal publisere mange filmer på Vimeo. Som på YouTube så har den en flott mulighet til å lage en beddvinduer. Screencast.com er en annen tjeneste for publicering av video. Denne er av produsenten TechSmith, de som lager blant annet Camtasia-programvaren. Og i og for seg så er dette en godt sted å publisere videoer, spesielt hvis du ønsker å legge til interaktivitet i videoene dine. Men vit at hvis du skal bruke dem her så er dette en betalingsløsning som går på at du må betale ditt gitt pengesum i måneden eller i året for å kunne publisere videoene dine gjennom denne tjenesten. Det var de kommersielle aktørene, men det kan gå til at den institusjonen, den skolen, den kommunen du jobber i, den har et såkalt mediekontent server tilgjengelig. Det vil si et sted der du kan legge ut medieinnhold. Og du må være veldig oppmerksom på at hvis du legger ut medieinnhold der kursdeltagerne, studentene, elevene dine er til stede, så kommer lovbegivning for GDPR inn. Og det er ikke bare bare å legge dette ut på disse kommersielle aktørene sine sites. Så hvis du har med elever, så må du legge det innenfor et sted der du i institusjon har en databanderavtale. Og da er det forskjellige kommuner, forskjellige fylkeskommuner, forskjellige universiteter og høyskoler har egne avtaler på typ et verktøy for publisering. Når denne videoen her blir lagd i 2021 så har Høyskolen i Østfold tilgang til et program som heter Studio. Studio er en ordentlig programvare som har innebygd funktion for exempel eksempel automatisk teksting. Den kan klippe bort start og slutt på videoer. Og den publiserer ut, og du får en en embeddekode. Samtidig så jobber jeg på Universitetet i Bergen i 2021, og der har vi et verktøy som heter Kaltura. Kaltura er også en veldig god eh, publiseringsplattform, eh, men i forbindelse med koronaen eh, i 2020-2021, så var det veldig mange brukere som brukte Kultura og da måtte man sentralt velge å slå ned videokvaliteten og det var ofte høyere buffertid på å komme i gang med å se videoene. Og det var enkelte uker faktisk som tjenesten var nede i denne perioden, men en solid og veldig bra tjeneste dette her med Kultura. Nå i 2021 så er det en ny utfordrer som kommer, nemlig Panopto. Panopto er på vei til å bli en av de store aktørene i Norge, og jo, jeg tror at innenfor et år eller to så vil de fleste universiteter og høyskoler gå over til å bruke Panopto. Det er fordi at det forhandles fram en nasjonal avtal på dette gjennom vår organisasjon UNIT, men det er også en veldig god programvare. Hanopto har støtte for automatisk subtitles-generering, den har masse andre fine funksjoner, er på en måte litt nyere i sitt design enn det jeg er vane med fra Studio og fra Kaltura. Mediasite er en annen plattform for publicering som mange har tilgang til, og i funktionen funksjonen MyMediaSite kan brukerne selv laste opp videoer som de da publiserer ut i MyMediaSite. Selve Mediasite brukes mer for forelesningsopptak og automatisering av forelesningsopptak. Så finns det institusjoner som Universitetet i Oslo, de har lagt sin egen mediekontent-server som heter Vortex, og der ber de de ansatte om å publisere videoene fra sin institusjon. Og felles for alle sammen, det er jo at de har systemer for å bare publisere under egen institution og begrense tilgangen til det kurset du er i, den institusjon du jobber på, universiteter og høyskole i Norge, bare til Norge og så videre. Så det finnes en del sånne valg som du som lærer kan velge mellom når du skal publisere video i denne type tjenester. Men så kommer det et menn. Eh, gjennom de 25 årene som jeg har laget video, så har jeg ofte opplevd at institusjonen bytter mediekontent-server, altså sted der vi publiserer vårt innhold. Og det gir en utfordring til dig som skal vedlikeholde nettkurs. For her blir det sånn at eh, hvis for exempel Høgskolen i Østfold nå dropper studio, så slutter vi å abonnere på denne tjenesten, og da blir det som sånn at jeg får en mulighet til å laste ned alle videoene fra denne tjenestens studio. For det kommer ikke til bli liggende ute på internett etterpå. Så jeg må laste de ned, og så må jeg publisere de opp på nytt igjen. Hvis du har laget mange nettkurs sånn som meg, så er det en enorm jobb å huske alle forskjellige situasjoner du har publisert denne videon og republisere og redigere innholdet i alle disse nettkursene. Jeg har opplevd mange ganger at det kommer og går såna tjenester, men YouTube består. Så alle videoer jeg lagt ut der siden 2008, de fungerer fremdeles. O det er kanske en av hovedgrunnene til at jeg sverger til å publisere mine videoer på YouTube eh, i forhold til at jeg ikke får noe ved likehold med nettkursene mine. Det er jo du som eier åndstverket til dine videoer, så selv om institusjonen du jobber med sier at det vil du skal publisere på den og den plattformen, så står det helt fritt opp til dig å velge hvilken plattform som du publiserer i, så lenge det bare er deg i videoen. Kommer det inn studenter, elever, kollegaene dine, så må dette være avklart med disse, altså kollegaene. Studentene skal du ikke på en måte legge ut på kommersielle plattformer. Og til slutt en liten oppfordring fra meg. Sharing is caring. Vær god på å dele undervisningsvideoer med andre, da får du sannsynligvis muligheten tilbake å bruke andre sine undervisningsvideoer. Når vi deler, så slipper vi å finne opp kruttet på nytt igjen, alle sammen. Lykke til med din videoproduksjon, og ikke minst publisering av dine videoer.